Acum este un mecanism prin care statele membre emit o opinie asupra proiectelor de directivă. La noi înseamnă Parlamentul, Camera Deputaților și Senatul și Guvernul emit această opinie a României. Această directivă pe copyright în Senat. A fost a trecut mai degrabă formal. În general majoritatea sunt, sunt trecute în mod formal, adică dacă nu mă ele era o propoziție care spunea noi credem că lucrurile trebuie să se desfășoare într-un mod echilibrat. Cam, cam asta era ce ce adoptase Senatul. În Camera Deputaților uh, sunt trei comisii care s-au pronunțat, printre care și Comisia pentru Tehnologiea Informației pe care o conduc eu uh, și Comisia pentru afaceri Europene le preia cele trei poziții și face o poziție comună pe care o spune votului plenului. Noi când am venit la Comisia pentru Tehnologiea Informației n-am vrut să o lăsăm pentru că e foarte importantă și n-am vrut să, să o las să treacă așa fără, fără o dezbatere reală, așa că am organizat o dezbatere publică foarte interesantă de altfel La care au venit de la simpli cetățeni La reprezentanții asociațiilor profesionale A venit și guvernul și așa mai departe Și a ieșit ceva foarte uh, Concret și destul de puternic A poziție Adică mai, mai bine zis în sens negativ Adică luați propunerea asta directivă și puneți-o Înapoi în, în dulap Că nu e, nu e o chestie ok Aici ar crește într-un limbaj mai diplomatic așa. Să fie bine, să nu fie rău nu, asta e rău și trebuie spus această propunere. Versiunea finală care a fost adoptată de Camera Deputaților are foarte multe din punctele uh, care au fost adoptate la, la Comisia de IT, deci eu cred că e un succes ăsta. Cred că trebuie să fim uh, foarte echilibrați și cunoașterea nu e făcută să fie ținută într-o cutiuță și să plătim ca să o scoatem de acolo, pentru că nu așa, uh, nu așa se nasc ideile noi, nu așa evoluăm ca societate. Sper ca anumite lobby care cred eu că sunt în contra interesului general al cetățenilor și al economiei și al unor principii ca libertatea de exprimare să nu aibă succes în, în final în Parlamentul European și stăm cu ochii pe ei. Apoi vom vedea ce se, dacă apare o directivă, cum o traducem și o implementăm și în România. Mesajul meu principal este implicați-vă. Scrieți uh, și atât guvernului, și parlamentarilor, și europarlamentarilor. Cred că e foarte important să scriem în, în faza asta europarlamentarilor, pentru că contează. Contează foarte mult și acum o spun ca, ca parlamentar, uh, mai ales opiniile, opiniile articulate, argumentate, sunt, sunt luate în considerare. Uh, Scrieți parlamentarilor, scrieți europarlamentarilor, scrieți guvernului, trimiteți-vă părerea și spuneți care e impactul pentru voi.